يعني ايه ماشي يا عم ما تخافش يا عم سلام بس حنها شروط وافق عليها خير وبركه بركة ما فيش عليها إيه باس و نصيب مدان كده ده, ده, ده الحق يا باشا لا لا لله عشان خطرك بس اشوف ترابطه ايه و اكلمك هيجي خمس ده يعني ماشي ماشي يا عم دي ما تخافش يا يلا بقى تيجي رخم ام ربيع ام ربيع خير نعم افرحي كيلك عريس لبنتك بنتك وافرحي بقى بعد خمس دقايق عني اخيرا هننورها يا عم اديتي رخمه كده يا امام البسي عشان يجي لك عريس هننورك ابوك يا بنت كلب لا مؤاخذه يا حاج يلا منور منور يا ابني منور الحمد من لله على السلامه نتعرف فيك بقى اسمك ايه؟ الله يخليك انا اسمي محمد شغال في مصنع حكومي عادي انت بتشايف شايف الف ستة منادي بس قلت ايه اهل الخير ده انا عليك فحبيت اقول لك شروطي قبل ما نتفق او نقول اي كلمه لما انا الشقه عليك والعفش علي انا علي هجيب كرسي وشاشه اندرويد 60 بوصه بس وانت عليك الشقه وانا بس عشان كانت حكومة في حكومة في اشتراش اللي ايه صغيره ايه ايه على الكرسي نعم بس من تبقين تخلو برككم على الله ايه يا حاج اه طب ثانيه ممكن دي بس كده فاني احدى ايه ايه انت بطلع ولا بطلع عروسه لا حقيقي يعني انت العروسة يعني <متصفيق> ده اللي بقول لك يعني ايه مش هيأثر فيه، ده جاي يتشرط وربنا جاي يتشرط، ده بيقول لك الشقة عليا ابنة وهيجيب كرسيين وشاشة، ده من كوست يا ابني عرض السينما يا ابني، ده من كوست سيليا يا ابني عشان تقول لي كده، من كوست انت يا ابني، بص انا اشوفك بكرة سلام بص يا ابني طرفك مرفوض وامشي من هنا بدل ما بدل ما اخليك تمشي من الردوم اتفضل لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سابسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.